Hei, kuinka kirja paikannetaan Kaakuri palvelussa. Lähdetään hakulaatikkoon kirjoittamaan kirjan nimeä. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Jos tiedät, että kirja on väristeriimin kirjoittama, voit toki kirjoittaa väristeriimin tuonne perään. Hetken odotettua, tuolta tulee. Ehdotetaankin jo, että haetaan nimenomaan tällä nimellä, mutta voit aina lähteä tuolta suurennuslasista liikkeelle. Otetaan näin. Ää, tarkista, että hakutuloksessa on uusin ensin. Se ei aina, ei aina tule ihan siinä ensimmäisenä. Mutta otetaan ensin tuosta painetusta kirjasta. Huomioi, että eri kirjastoissamme on erilainen luokitusjärjestelmä. Nämä hyllynumerot vaihtelevat kirjastoittain. Lisäksi vaikka hyllynumero sinänsä olisi sama, joissakin voi olla tarkempi luokitus käytössä. Eli tärkeää on täältä katsoa siitä kirjastosta, johon olisit menossa, niin katsot sieltä tuon hyllynumeron ja sitten pääsanan. Tässä tapauksessa se on Päristram eli tuo tekijä. Tätä kirjaa on nyt paikalla enää Mikkelissä ja Mikkelissä se löytyy tuon numeroisesta paikasta. Jos et ole Mikkelissä, voit tehdä kirjaan varauksen. Ja varauksen tekemiseen sinun tulee kirjautua tuolta oikean yläkulmasta, siitä toisessa videossa. Nämä e-kirjat ovat käytettävissä vain Xamkin tunnuksilla.